Армія Росії продовжує атакувати Бахмут, проте там немає жодного порозуміння між бойовиками Вагнера та окупаційними військами, про це кажуть у Генштабі. На своїй ділянці фронту чи бачите ви таке? І як проявляється оця відсутність координації? Ну, власне, я хотів би трошечки переінакшити е і уточнити. Е залишки Вагнера рестовуються виключно як штрафбати е – наголошую на слові залишки. Зараз поясню, чому, тому що е, структура, яка штурмувала протягом п'яти місяців і була в авангарді всіх штурмів міста Бахмут, якій була поставлена задача взяти місто до першого до нового року, до 1 січня, е, не впоралася з цією задачею, в принципі логічно, тому що це нереальна задача була і це були хворобливі уяви бункерного шизофреника але все ж таки вони витратили на це 80 Свої особового складу, причому не так, як е, загалом від повної кількості, ну, тобто не е, 80% навіть е, кількості, а як е штатних місць тобто вони не можуть добрати домобілізувати загітувати завербувати ніхто не хоче зараз іти вмерзнути замерзати насмерть від поранень в холодних окопах під бахмутом в полях посадках є так як вони кидають поранених так як вони розстрілюють тих хто не хоче йти на кулемети затуляти своїми тілами кулемети вони просто розстрілюють перед строєм і змушують до останнього солдати іти штурмувати, і фактично виконують функцію смертників. То зараз ця структура, приватна структура у галтівників вбивських найманців повара Путіна, просто не може там поповнитися і. Залишки, які лишилися, підкреслюю залишки, ніхто нікуди не відпускає. Ті там примарні обіцянки цим зекам, про якусь амністію, це виявилось просто їх утилізацію, їх взяли і утилізовують до останнього е вагнериця. Е дійсно, є певні конфлікти, тому що е ці вагнериці не хочуть утилізовуватися і перед ними стоїть вибор, або їх розстріляють е за гран загони з регулярних військ або їх розстріляє українська артилерія українські солдати з кулеметів там гранатометів тощо Пане Володимира бачила от такі відео коли нашим збройним силам вдавалося от зайти на позиції вже ворога і побачити хто власне от тут суне на нашу землю тіла в касках якоїсь другої світової війни в якихось буквальних ватніках, можливо, ви от, ну, можете скласти картину того, що зараз за контингент все ж таки намагається, тисне на, зокрема, от бахмутському напрямку і ну, йдеться про якесь ну, забезпечення цих людей, або їхня функція – це тільки от своїми тілами прокладати кадровим російським військовим шляхом? Ну я хотів би підтвердити останню вашу тезу дійсно це функція цих найманців, цих колишніх зеків зараз просто представникам штрафбатів їм видають каски Другої світової війни їм не видають бронежилетів видають там ледве на один автомат на двох доволі часто до речі там за 500 метрів за тисячу метрів там наші розвідники, артрозвідники бачили, що ті самі найманці ходять без автоматів, тому що у них їх просто банально немає в якихось там напівтилових зонах, автомати так само, ржаві в тому числі видають. Але все ж таки вони намагаються брати кількістю, тиснуть кількістю, і їх заставляють ти ну, кількістю регулярні війська. Але треба розуміти, що Цих наймаців залишилася критична меншість, тому на багатьох ділянках вже там на початку січня довелося вводити частини, які були зарезервовані для такого розпіареного весняного наступу Росії по всім ділянкам по всім фронтам із півночі із забережжя що це за частини це частини розбиті під Херсоном під Харковом на швидкоруч поповнені мобілізовані молодими хлопцями я маю на увазі десантура російська десантура їм видали техніку складів глибокого зберігання муштрували їх в плані цієї радянської муштри статуту там ледве не маршрувати вчили по статуту там по уставу навіть я просто так з іронією кажу те все це радянське частів Афганістану частів Чечні чеченської війни, окупаційної війни і вони в принципі з такою ж підготовкою зараз заміняють і багато і ділянки вже присутні більше того, втрати, які вони несуть там близько 500 чоловік в день. Вони навіть їх не рахують для них. Там напевно вони використовують менше боєприпасів ніж людей щодня. Настільки відчутні, що вони змушені вже навіть ратувати і відводити, напевне відновлення в таку прифронтову зону і ці частини де частини російської десантури і водити якісь піхотні частини. Таке враження, що ем, цей анонсований наступ е, весняний е, окупантів це фактично вже почався і він почав пахнутом тому що ну, вони стягнули сюди силу селену і кожна посадка кожне село кожне е не кожна хата кожна розвалена е все кишить кишить кишить цим окупантам і вони е мруть толпами ну, щодня тільки от на напрямку де стоїть батальйон Свобода в складі 4 бригади е національної гвардії яка вже має назву бригада гвардії наступу рубіж то власне Вчора там близько 20 орків. Ледве не щодня ми знищуємо бронетехніку, склади з боєприпасами орків, але все ж таки вони швидко за ніч поповнюються, поповнюються, тому ну, це як саранча якась. І ще пане Володимире, чи вдається під вогневим контролем тримати Солидар, як про це ну, говорили в той момент, коли ну, було тактично таке рішення ухвалене про те, що треба виходити, зберегти сили і е, далі тримати оборону. Чи вдається сьогодні е, тримати Солидар під вогневим якимось контролем або це я ускладнено? Е, мені достеменно невідомо. Я знаю, uh -huh. що триматися ворогу надзвичайно складно на залишках Солодару тому що якщо вони для того щоб зайти в Солодар були змушені просто перемолоти все місто тут зруйнувати будь-які укріплення які можуть там бути всі підвали будівля того що то відповідно там немає де триматися і якщо і вони стоять легкою мішенню для української артилерії мені достеменно невідома ситуація от власне на північно Бахмутському напрямку але а, с специфіка цієї війни в тому що вона дуже динамічна і ситуація може змінюватися що в одну що в іншу сторону там по декілька разів на день я вже не кажу там на тиждень чи на місяць і єдине от власне те що можу сказати при тому що закликаю ні в якому разі недооцінювати ворога тобто ворог дуже великий його дуже багато і в нього дуже багато боєприпасів але все ж таки ворог несе набагато більше втрати для нас життя кожного українського солдата це найвищий пріоритет